واسمعوا ما يقوله ابن النجار البغدادي في معرفه قيمه وفضل ومزيه الوطن في القلب يقول من لم يشرب ماء الغربه ولم يضع راسه على ساعد القربه لم يعرف حق الوطن والتربه وهذا الكلام كلام نافع جدا لاننا صرنا الى ما صرنا اليه من انتشار آراء وشبهات وأفكار القوارج فيما بين شباب المسلمين ينتشر ذلك بالليل والنهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تارة ومن خلال ما نشاهده ومن خلال المناقشات التي تقع بين طلاب العلم وعامة الناس فيما يتعلق بأمور الدولة والسياسة والحكم والشريعة وغير ذلك من مسائل فإننا نرى ظاهرة منتشرة تقول إن هذه الديار ليست بديار إسلامي بل إنها ديار كفر وفسق وفجور وأهلها إن كانوا راضين عن ما يكون في هذه الدولة فإن الحكم يقع عليهم تبعا عندئذ يصير الناس وتصير ديارهم سواء بسواء في الكفر ولذلك يعادون أوطانهم ويهادرونها إلى أوطان في غاية من العداوة لأوطان المسلمين يحقدون على بلدان المسلمين ويذبرون لها الشر وينقبون عن المفاسد وينقبون عن العيوب التي تقع من الرؤساء والوزراء والمؤسسات وغير ذلك ويضخمون ذلك غاية التضخيم حتى يصير الشاب الذي لا فقه عنده ولا علم معهم تبعا كالهمج الرعاء وعندما يتكاتف هؤلاء الخوارج يدا في يد يتظاهرون ويعتصمون ويعلنونها صراعة صراحه انه لا حاكم وانه لا دوله، حتى يخلو لهم الجو فيبيضوا ويفرخوا، وعندما يصل هؤلاء الى الحكم وقد كانوا في عامهم الذي حكموا فيه في غايه من المساءه لدولتهم، وفي غايه من الفجور في معاملاتهم لخصومهم وقد كانوا في غاية من السوء في إدارة شؤون الدول حتى آل أمرهم إلى أن أصبحت هذه الدولة فرجة للقريب والبعيد والقاص والدان إلى أن مكن الله تبارك وتعالى أن تكون إدارة. هذه البلدة المباركة التي تحتاج الى حزم وقوة وسيطرة ومعرفة بما في داخلها وخارجها، الى قوة، وهذه القوة يا عباد الله، تكون في جيشها القوي الذي يحفظ حدودها، ويحافظ على مقدراتها، ويجعلها نائية كل الناس، ان تكون في أيدي المخربين، وفي أيدي المفسدين، وفي أيدي الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى في دينهم ولا أوطانهم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. وأنتم أعلم بما قد كان مخططا لهذه الدولة أن يكون قبل سنوات. وقد كان المخطط يملى. على أفراد الشعب حتى يكونوا مهلكين لأنفسهم بأنفسهم ومخربين لديارهم بأيديهم وأيدي غيرهم وقد سلم الله تبارك وتعالى هذه الديار وغيرها من بلدان المسلمين وعصم الله تبارك وتعالى دماء المسلمين أن تكون مبذولة في سبيل هؤلاء الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى في المسلمين